السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بكم في البث الثاني سنتكلم عن نقص فيتامين د هذا فيتامين د مهم جدا نتمنى يكون كل شيء مستعد للحضور السلام عليكم كي دايرين بخير هكا نيو كدرتو مع العمل نهار كامل مزيان مرحبا بكم مرحبا بالسيد كريم مرحبا بالسيد مديح مرحبا بالاخت السيده سميه قناه وصفات سميه مرحبا بكم مرحبا بافكار وابداع سمث مرحبا بحكايتنا مرحبا بكم سنتكلم عن نقص فيتامين د شنو اللي تتعرفوا على فيتامين د نشوفو المعلومات اللي عندكم قادر التعقيم <تصفيق> مرحبا بكم السؤال وستسمعوني؟ اللي تسمعني قولها ليا تسمعوني؟ السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا بأم صلاح وتسنيم فيتامين خاص بالعظم نقص. نقص فيتامين الدرهم السلام عليكم مرحبا بك فاطمه بن سوده مرحبا بكم السلام عليكم سمر للحلويات السلام عليكم جمال وريبه نقص في المخ لا فيتامين د و... اين يوجد سؤال اللي غادي نطرحه. اين يوجد الفيتامين د من أين سنستفيد من فيتامين دي؟ شكون اللي غادي يجاوبني على هذا السؤال؟ فيتامين دي، سؤال الشمس، حسن جدا، أفكار وإبداع الشمس. ومن اين اخر كاين يعني زوج اثنان اثنان مصادر مصدرين نتستفدوا من فيتامين د يلا شكون يعطيني من سيعطيني المصدر الثاني للفيتامين د المصدر الثاني للفيتامين د من أطعمة مثل سمك السلمون، وصراحة صراحة الجواب نصف صحيح، قريبا ولكن ليس سمك السلمون، خلاص كلي عطيني جواب قربتي ولكن ليسي جواب صحيح مئة في المئة فقط خمسون في المئة من الكرعين اللهم مصدرين أساسيين وليس الكرعين زيوت الكبد السمك وكبد البقر بالنسبة لأخت أفكار وإبداع سم الجواب صحيح وهي زيوت الكبد السمك وليس اي سمك اسميت هاد السمك هذا ولك كبد البقر ما فيش لا ما فيش فيتامين د يلا فكل اعطيني اشنا هو السمك الغني بفيتامين د يلا مزيان حسن جدا ام صلاح وتسنيم جوابك أيضاً صحيح ولكن من من سيعطيني اسم السمك الذي يكون غني جداً جداً جداً غني بنسبة كبيرة وليس نسبياً نسبة كبيرة من فيتامين دي يلا نشوفه أنا أعرفه فقط باللغة العربية المارك.. ماكرين لا.. التونة لا.. ليس جواب.. الحوت الأزرق.. لا.. ليس الحوت الأزرق الحوت الأزرق.. زيته غني جداً ولكن.. هناك سمك.. معروف جداً جداً جداً في بعض الدول الشمالية وغنية بفيتامين د لا ماشي السردين ماشي السلمون كبايلة لا <تصفيق> لا يجب يعني أن يعطيني الجواب الصحيح صفي ما عرفتوه الجواب الصحيح وهو السلام عليكم عالم الطبخ مع سلمى مرحبا بك ما تنساوش تدروا البصمه اللي دخل قبل ما يدخل ويدير البصمه لايك <تصفيق> مرحبا بكم سمك اسال عن سمك الغني بفيتامين د السمك اسمه سمك القد سمك القد هناك إشكال وهو مشكل الجسم لا يستفيد من فيتامين د من الأغذية نهائيا الكل يقول أن فيتامين د موجود في الأجبان والألبان. لكن للأسف هو ليس مو... لا نستطيع استفادة منه من من أخديا ولكن فقط نستطيع استفادة منه بشكل كبير. السلام عليكم ماما مرحبا بك الوالدة مرحبا بك نستفيد منه بالضبط بنسبة كبيرة على وهي السم الشمس وزيت الكبد سمك القد أنا يوجد ما هي البلدان التي تعرف نقصان كبير من سمك من فيتامين د. يعني كل يعطيني الدول اللي عندها نقص كبير في فيتامين د. داي الدول اللي تتعاني بزاف من نقص فيتامين د سمك التونة فيه ولكن فيه نسبه قليله جدا ولكن سمك القد هو معروف وغني بفيتامين د الاستن يعني جمال اوروبا خلاص يعني كل غادي اوروبا اوروبا هل انت اي اوروبا كلها هل كل دول اوروبا هل اعيد واكرر الدول التي لا تعاني من نقص فيتامين د يلا اشكر هل ليس دوله واحده وهناك مجموعه دول قريبة من بعضها ولكن الحمد لله لا تستكي من فيتامين د هذه أوروبا الشرقية أمريكا لا أدون أمريكا لا السلام عليكم معنا قناة بيل بيلزز بلين أفريقيا عدد <أدي> الحمد لله مرحبا بحضورك مرحبا بحضور الجدد مرحبا بكم الدول غنيه بغنية والمعروفه بفيتامين دي والتي لا تعاني من نقص فيتامين دي لكونها غنيه بسمك القد فصيلة السمك القد كلها فهي الدول الاسكندنافيه حسن جدا حسن جدا وبالنسبة بالنسبة لافريقيا فهي تستفيد تستفيد بالفعل من الدي من الشمس اذا الدول اذا السبب اذكروا لي سبب عدم عدم استفادة اغلبية الدول على كوكب الارض من فيتامين د لماذا لماذا لا تستفيد اغلبية الدول مهما أنها متقدمة لا تستفيد من فيتامين د، لأن أغلب سكانها يعانون من نقص فيتامين د. ما هو السبب الرئيسي في ذلك؟ هل هي من التغذية أم من سبب آخر؟ حسن جداً أم صلاح وتسنيم أنت على حق لقد جاوبت جوابا صحيحا بالفعل افريقيا مليئة بالشمس واحسن فيتامين وبالفعل اكبر واهم مصدر للشمس لفيتامين د وهو الشمس لذلك افريقيا وليس الشمال ليس شمال افريقيا كلها ولكن الوسطى والجنوبية تستفيد بكثرة من فيتامين د. ولكن لماذا أنا أسأل لماذا لماذا أغلبية الدول أغلبية سكانها يعانون من نقص فيتامين د؟ لأنهم لا يتعرضون للشمس؟ الجواب قريب جدا سوء التغذية الجيب. لا وهي دول لديها المال ولكن لماذا تعاني اغلب سكانها من نقص فيتامين د عدم التعرض لاشعه الشمس او ان الجسم لا يمتص ولماذا لا يمتص افكار وابداع الشمس لماذا الجسم لسكان اوروبا لا يستفيدون ولا يمتص جسدهم الشمس سوء التغذية لا أظن ذلك قلنا من قبل أن فيتامين د لا يمكن الحصول عليه من التغذية ليس من التغذية فقط من سمك كبد زيت كبد سمك القد وأشعة الشمس دابا الجواب ألا وهو السبب الرئيسي في, في نقص الحاد من فيتامين د لأغلب الدول المتقدمة ألا وهو التلوث تلوث الدول التي تعاني من التلوث وهي دول صناعية من الدرجة الأولى فهي تعاني من نقص فيتامين د إذا اذكروا لي ماذا قد يسبب فيتامين د؟ ماذا سيفعل فيتامين د؟ إذا كان هناك نقص في فيتامين د، ماذا سيحدث للجسم؟ السؤال الآخر، ماذا سيحدث لجسم الإنسان إذا لم يحصل على كمية كافية من الفيتامين د؟ ما خطورته؟ هل هل هناك مشكلة في نقص فيتامين د؟ يلا من يذكر لي؟ تضعف المعنى، حسن جدا، وصفاء سمية، هشاشة العظام و إعياء شامل حسن جدا أم صلاح وتسنيم، هشاشة العظام لعالم الطبخ مع سلمى، الكساح لأ ليس الكساح ليس الكساح بالدرجة الأولى، يسبب الصداع في المعدة الخالية من الأكل بسبب نقص فيتامين د، لا لا لا، التعب ضعف العضلات، كساح، ماذا أيضا حسن جدا. أظن أغلبيه عنده فكره عن نقص فيتامين د لين العظام عند الكبار مثل جمال <تصفيق> اظن ان جمال قد تقدم في في السن <تصفيق> ام صلاح وتسنيم حسن جدا حسن جدا جوابك صحيح عالم التوخس سلمى تضحك هشاشة العظام تشكل أسنان متأخرة ضعف الذاكرة ثم أيضا اذا اظنكم تعرفون مجمل مجمل مخاطر نقص فيتامين دي لديكم الحق في ذلك لهذا اغلب اركدي لهذا اغلب اغلب اغلب الناس يعانون من نقص فيتامين دي وليس نقص فيتامين دي يسبب عده امراض لهذا يعانون من التهاب المفاصل أنا أبحث عن هذا الجواب وهو يسبب في آلام والتهاب المفاصل ولهذا ماذا أيضاً جمال هرم وشاح وتولى به العمر وهلك وبلغ منه المسيب ويا ليت الشباب يعود يوماً لا أقول له ما فعل مني الشيب والمشيب وقد أصبح رأسي أبيض كالتل نقص فيتامين دي لا يسبب المشيب لا لا أظن ذلك ولكن نقصه عنده علاقة بنقص المعادن النادرة فعندما تكون المعادن النادرة قليلة جدا يكون هناك صعوبه في امتصاص فيتامين د كذلك لمن يعانون التهاب المعده كل من يعاني التهاب المعده سيعاني معها نقص فيتامين د لهذا على الامهات الحوامل الحوامل الاعتناء بجنينها لانها هي المصدر الاول للفيتامين د فهو لا يستطيع الحصول من غذائها فتعوضه بمكملات بمكملات فيتامين د ما علاقته بالغازات لان اذا كان هناك التهاب في المعده فلا يستفيد الانسان من من فيتامين د نمر بالنسبه للخطوات ساذكر الان الأسباب صعوبة الشيخوخة الشيخوخة هي تحول دون استفادة الجلد من فيتامين د نعرف أن الشيخوخة تزيد من سمك الجلد فلذلك أن الجلد لا يستطيع الاستفادة من فيتامين د كذلك فيتامين د هو ضروري لحمايه الجسم من الفيروسات خصوصا فيروس نقص المناعة وفيروس السل فيتامين د يحول دون دخول الفيروسات لذلك يجب أن نستفيد من الشمس كذلك هناك مشكل أغلب الناس قطرة كثرات الملابس اللي تلبس بزاف ما, تخلي ما تخليش الشمس تستافد ما من الشمس هذاك شعلاش جازيبو يجب التقليل من الملابس لنستفيد من الشمس بالنسبه لحالة المحجبات فهناك صعوبه في ذلك ولكن ضروري ضروري من استفادة من ساعات الصباح ساعات الصباح من التاسعة والنصف من التاسعة إلى إلى الظهر هذا هو الوقت المثالي، المثالي للاستفادة من استفادة من الشمس لهذا هناك صعوبة كبيرة في إستفادة من فيتامين د من النظام الغذائي. كذلك الكبد الدهني يساعد على امتصاص الفيتامين د الاجهاد حسن جدا هناك من يقول الاجهاد الإجهاد بالفعل الاجهاد نفسي يخفض من نسبه الفيتامين د الان اعطوني اعراض كيف نعرف السؤال كيف نعرف ان الانسان وكيف اعرف ان هناك نقص في فيتامين د اعطوني الاعراض ما هي اعراض نقص فيتامين د يلا يلا مش كل يجابني اعراض نقص فيتامين د ألم العضلات تقريبا ليس مئة في المئة بالنسبة لألم هشاشة العظام هش... هشاشة العظام حينما تدرك أن هناك هشاشة العظام عرف أنك وصلت إلى مرحلة متأخرة متقدمة متقدمة في النقص يعني في البداية كيف تعرف أن هناك بالفعل نقص في الفيتامين د تشقد الدار. كيطيح العظام بالفعل انا اللي تجلس في الضرب بزاف تيشخا الضرب بزاف تسوج حسن جدا الزكام لا ليس الزكام بالدرجه الاولى ان هناك نقص في فيتامين دي الم العظام حسن جدا الم العظام والتهابات المفاصل حسن جدا تشكل اسنان متاخره لا لا لا ظفر كيتهرس هي من بين الاعراض بالفعل هناك علامه تظهر في الضفر هناك خطوط بيضاء تدل على نقص فيتامين د الارهاق وهناك عامل نفسي اخر وليس الارهاق آه العياء الشامل لا وهي الكابه الانسان كئيب ودائما كئيب يكون عنده عنده مشكل نقص فيتامين د ضعف العضلات جيد حسن جدا من الاظافر ليس من الاظافر ولكن هي واحده من عوامل العياء اذا كنت دائما تشعر بالعياء فبالفعل الاجهاد النفسي النفسي يعني الإجهاد النفسي وليس هو العياء ولكنه هو الكآبة انسان كئيب دائما حزين فهو يخفض من نسبة الفيتامين د ألم الكعب الكعب كل المفاصل الكعب الركبة الكتف كل المفاصل إذا أحسست بألمها يستمر يوما بعد يوم فت فتشك بالفعل في نقص فيتامين تي تساقط الشعر تساقط الشعر تساقط الشعر هو عنده علاقه بنوع اخر ليس فيتامين تي بالدرجه الاولى الاظافر يغيب منها اللون الابيض العياء الشمس والشمس، عرفتني من تسجيك الكآبة <تصفيق> الإحساس بالإرهاق لا أظن المشكلة الإعياء النفسي وهو الكآبة <تصفيق> أظن نجاوب على صافي العزيزه مرحبا بك عزيزه واخا عليك انا عزيزه واخا شنو يا لا ماشي مصادر فيتامين د انا اساله كيف تعرف انك مصاب او تعاني من نقص فيتامين د باش غادي تعرفها وتيقن ان فعلا عندك مشكل نقص فيتامين د قبل ما تمشي دير التحاليل وتاكد شنه هي العلامات اللي تعرف انا فعلا عندك نقص فيتامين دي خصكم تعرفوا هذا المشكل نقص فيتامين دي كلشي تيتالم من مفاصل من شحال من بلاصه وتقول لك انا ماعرفتش شنو درت شنو ولكن ماعرفش بانه راه نقص فيتامين دي الا عالجتيه تترجع لاباس ولكن باش غادي تعرفوه هو قلنا قبل انه غادي يكون هشاشه العظام ولكن هشاشه العظام راه تتعرفها صافي سي فهي مراحل هي مراحل متقدمه صافي الاضافه تتحسبيهم سهله التكسر قلنا ايضا الارهاق النفسي الا وهي الكآبه وماذا ايضا ماذا ايضا الم في العظام وبالضبط المفاصل يعني الركبه الكتف الكعب إذا أحسست بألم في عام في كل المفاصل لا يعني أن يكون هناك روماتيزم قبل أن تدخل في موضوع الروماتيزم فربما يكون مشكل نقص فيتامين د فعندما تعالج نقص فيتامين د فسبحان الله يتوقف الألم يتوقف الألم. إذا غنذكرو ليكم لكم واحد الحاجة مدكرتوهاش غادي المناعة المناعة الذاتية تتنقص تتحس بأن الإنسان تيمرض دغيا يعني دغيا تمر يلاه تيولي لاباس يلا تيكون بخير شوية عاد يمرض الأرق هو التعب دكرناه قبيلة ولكن هناك أيضا تعب الغدة القدريه إذا كانت الغدة القدريه عيات فهناك نقص فيتامين د وغادي يسبب لنا التهاب هذاك علاش باش ان الغده الكدريه عيات راه هنا انت تبدا مشكله التهابات من تما تيجوا التهابات ماشي هي المشيه ماشي الوزن ماشي الاساسي هو التهابات الجيم على تعب الغده الكدريه كذلك هناك علامه علامه اخرى وهي امراض جلديه لا أحد لم يذكر أمراض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما. الأكزيما والصدفية تتعني نقص في فيتامين D وفي الأخير التهاب مزمن عندما يكون هناك التهاب مزمن فهناك مؤثر في نقص فيتامين D. على دبعتوني الأسباب. دابع عرفنا الأسباب الحقيقية في نقص فيتامين د الآن غادي نمرر الخطوات دابعتونا إش نقص فيتامين د وإحنا عرفنا أن الشمس الشمس هو المصدر الأول لفيتامين د و كبد السمك ولكن ك زيت كبد السمك غالي جدا وليس الكل يستطيع شرائه و موجود بكمية ضئيلة جدا فما هي الساليب التي ممكن اعتماد عليها للحد من نقص فيتامين دي وعلاج هشاشة العظام وتأكل الغذاري يلا دابا بعطوني كيفاش غد ندير نق... الوقاية للنفس الجالي ونعال راسي من هشاشة العظام وتأكل الغذاري يالله سكولي يجاوبني صحيح الجرب <تصفيق> مدي أتيم شب, شب لا أتيتي الحبوب بالشاي فهو يخفض من فيتامين دي لهذا لا نشرب الشاي والحليب في وقت واحد لماذا؟ لماذا لا نشرب الشاي في نفس الوقت؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لماذا أغلب الحوامل تنصحهم طبيبة النساء بعدم شرب الشاي والحليب في نفس الوقت؟ جمال كتفرقتاي. الت هو صحي ولكن ليس في... لننا على الوقايه من نقص فيتامين د البذور والاكل السليم والتعرض للشمس عزيزه في من بدور على ما زنجلان الزنجلان الزنجلان غني في حتى هو فيه نسبه ولكن ضئيله نسبه ضئيله من فيتامين د ولكن لماذا الزنجلان او حبوب السمسم مصدر آخر من فيتامين د لوجود لوجود معادن نادره هي التي تساعد على امتصاص فيتامين د حسن جدا لا خصناش نديرو قفازات لان بالعكس خاطر الجسم يكون تعرض اشعه الشمس بشكل كامل الجسم ما من الحويل الحفظ على الوزن والنوم الصحي مزيان الشاي يكسر الكالسيوم حسن جدا اذا هناك علينا خاط من بعده الكالسيوم ولكن انا لا اتكلم عن الكالسيوم انا اتكلم عن فيتامين د لانه يسبب فقر الدم حسن جدا ام صلاح وتسنيم أه بالنسبه ل آه حسن جدا عزيزه فيت فيتامين د أه ما تخلينا نستفيد منه الى كان امتصاص الحديد بالنسبه للفيروسات والبكتيريا انها تحب الحديد تستفيد من الحديد ففيتامين د يمنع يمنع الميكروبات والفيروسات الاستفادة من الحديد الزنزلان ماشي هو السمسم شنو هو؟ إذا كان الزنزلان ماشي هو السمسم اش غيكون أحسن شيء مبروك مبروك لس... ام صلاح وتسنين متفعلة متفعل معايا بزاف ورمكركزة معايا ماشي بحالكم نعستو السمسم هو والبسباس هو ايضا تقول لي بسباس و ولكن بالنسبة للغة العربية اغلبية يقولون الجنجلان والسمسم والبسباس حنا تقولها بالعربية هذا فترة الليل فأنا استفادة من فيتامين د الحفاظ على الوزن والنوم الصحي الوزن ليس له علاقه بفيتامين د يلا صفقه حاره لعزيزه وام صلاح وتسنيم بجوجهم تجاوبوا اجوبه صحيحه زيت جاهزه للاسف للاسف الزيوت جاهزه ليست موجوده ولكن الحل الوحيد عندنا هنا في المغرب الا وهو الشمس الشمس ولكن الان توحد فيكم ما قال بالتفاصيل الممله اه انا سويتك واش الفيتامين دو عنده علاقه بالدوره الدمويه لا ليس له علاقه بالدوره الدمويه ولكن العلاقه الوحيده اللي قريبة لها ان اللي تعاني من مشاكل التنسيه اللي تعاني من مشاكل الضغط فهو بالفعل يعاني من نقص فيتامين د. البسباس مش هو السمسم أم إسحاق ويه مبروك. مرحبا بك تاويل وشهيواتك معك كريمه مرحبا بي البسباس هو النافع وأنا عالم السمسم السمسم والزنجلان اذا انا غادي بالنسبه للعلاج هشاشه العظام دابا الا كان هناك هشاشه الوقايه للوقايه ما العلاج ف صعب جدا الوقايه من هشاشه العظام اللي هو السبب ديالو هو نقص في فيتامين د ونقص في, في الكالسيوم يلا عطاوني شنو غادي ندير باش نحمي راسي من غير الشمس من غير الشمس أش ندير باش نحمي راسي من هشاشه العظام وتاكل الغضاريف. مرحبا بك كريمه راه عرفناها من الاول مرحبا بك حيت عاد الوقايه خير من العلاج بطبيعه الحال عالم فاطمة المتنوع الوقايه خير من العلاج لذلك فمن الافضل بنادم انسان ان يرا يحافظ على صحة قبل فوات الاوان فمرض العصر ما هو مرض العصر مرض عصرنا هو مرض نقص فيتامين د حتى ولو اكلنا مكملات فيتامين د كما يقول هذا اسم ديالك شويه صعب سبلت فليس كافي كم هناك من ياكل مكملات فيتامين د ولكن لا يستفيد لا يستفيد منها جيدا فأفضل أفضل أن يبتعد من التوتر والإجهاد النفسي ويستفيد من الشمس في الفترة الصباحية كذلك كذلك الأغذية السليمة حسن جدا عزيزة فيتس فقد حراني عزيزة فيد. الأكل الوحيد راه قلناها عادله حسين أه ما عندناش فيتامين د راه صراحه اذا بغيتي تستفد منه راه قلنا هو السمك القد هاد السمك تيكون في الدول بحال نرويج بحال الدول الشماليه شمال شمال اوروبا هي اللي تستافد بزاف من من هذا السمك و متوفر عندها بزاف حنا ما يقدرش يعيش لأن هو تي... هذاك السمك يعيش في ظروف في... اه... تبغي ظروف ودرجه حراره منخفضه فا اذكر الان اول خطوات الاربعه للوقايه وهي ما قلت واحد فيكم ما قال الحركه والرياضه علاش يا عزيزه عزيزه راه حنايا عزيزه خصنا أن الحركه والرياضة الرياضه دور دور كبير باش العظام هشاش العظام ما تزادش لينا كذلك تأكل الغضاريف خص الواحد يتحرك يتمشى بالنهار راه حتى قلة الحركه و ديما الإنسان جالس جالس جالس جالس ما يستافد من فيتامين د هذه وحده اذكرت كلكم ذكرتوا بان التغذيه السليمه والمعادن كان معادن وفيتامينات يعني اذا بغيتوا من فيتامين د حسن جدا دير حتى الشريحه مع زيت الزيتون الشريحه لها فوائد شريحه وهي فاكهة التين تين, تين معززه جنت لها صراحه هي معززه في حد ذاتها ودواء مذهل النوم المبكر خلاص يا عزيزه لا ما قلتش حركه رياضيه علاه اه قالت لكم انها هذه الرياضه خصها تكون بحال الاكل ضروري منها ما خصناش نقول راه خصنا نديروها هي ضروري تكون دور الشريحة مع أتيو زريعة الكيف <تصفيق> أعوذ بالله الشريحة لها صراحة فوائد كثيرة جدا وكذلك مقوية للعظام ومقوية للمناعة فما ذكرتوش ليش؟ كل فيكم يقدر يقول لياش اشنا هما المعادن النادرة. يلا أذكروا لي ما هي المعادن النادرة التي يصعب الجسم الحصول عليها. يلا شكون أفكار وإبداع سام. حكايتنا في مشيتي الحديد ليس الحديد ليس من من المعادن النادرة. هي من المعادن الأساسية وموجودة والحمد لله الحديد موجود. وليس نادر يا اريد المعادن النادره لا بدوز 12 بي, دوز. بي عشر فهو فيتامين فأنا اسال عن المعادن ما قريتوش الكيمياء كل ما قراش الكيمياء دي 3 تي فيتامين، تي تخوا حتى فيتامين دي، عزيزة المانيزيوم سيليليام، عزيزة بعدا قلت واحد المعدن، وهو المانيزيوم، كاين واحد المعدن راه بغيت نقولوا أه حسن جدا تاويل وشهوات مع كريمة بغيتكم تصفقو عليها بحرارة. نحن نحن نرى إموجي فقط صفقة التاويل والشهيوات مع كريمة ذكرت أهم معدن وهو نصعيب نحصل عليه الكاليسيوم والفوسفور فوسفور صحيح الكاليسيوم ليس نادر أفكار ابدا في الكاليسيوم موجود معدن الذهب هل تستطيعين يا وصفه سميه اكل معدن الذهب هل يعقل الله يهديك سمار معك شخصيا اريد معادن نادرة يا الله سلمه عالم الطبخ مع سلمه ما فكرتش حتى شي معدن ما قرينا حتى فيزياء عاد نقرا شي دي أدرهم أوميغا 3 حرام عليك الزنك كالسيوم مانيزيوم صوديوم بوتاسيوم صوديوم و بوتاسيوم ليست نادرة نعم أستطيع اكل الذهب غير يجيبو ليا وانا نفرشك <تصفيق> الذهب بالعكس هو ليس صالح بالنسبه ل... علىش الرجال ما يقدروش يلبسوا ماشي ما يقدروه ما صالحلهم يلبسوا الذهب لانه ما تقدروش يطرحوه في البول بالعكس على النساء فالذهب علاش هو حلال لها لانه هو ما تضرهاش الزثات ديالها الالماس الله الله الله الالماس هل تستطيع أكل الماس بغيت غير بلا بلا ما ناكلو واخا ان شاء الله تلبى الله رزق رزقك بكل ديال طاقم ذهب قيرات تم... 28 ياك قيرات باقيه تتقلب على حكايتنا حكايتنا فمسات ليلى ام ريان مرحبا بك ليلى ام ريان اش مرحبا بك بوتاسيوم كاين في الفلفل واش بغيت انا بوتاسيوم انا اعتوني معادي النادره يا عباد الله معادي النادره واش معرفتهاش معقلتش نوكلت معقلتش شنو كان ما شنو قريت. ما شنو بغيت غير معدن قريت غا واحد واحد لا لا لا صفوف. لا, لا. الأورانيوم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقد تتمكن من انفجار يا أفكار وافداء الشمس لانه لا. نبيعه ونأكله فلوسه فلوس ومصارع السنين عندك تتبع دفزه عندك شده بتتبعيه انا استطيع اكل الماس اي اي اي اي اي اي وصراحه الفيتامين اللي هو نادر بزاف وتحتاجه في العظام ديالنا وتا مشاكل كثيره في نقل فيتامين د هذا هو البروم البروم بي البروم باء باء هذا هو الرمز ديالو البروم البروم هو نادر بزاف والوجود ديالو راه عرفتي عنده فوائد كثيره لا بالنسبه للدماغ ولا العظام وكذلك الزنك الزنك راه نقص في فيتا في المعدن الزنك نقص ديالو ما غاديش يخليك طوال اذا اللي تيقلب على الطول واللي باغي طوال واللي بغي ولا يكون طوال خصو الزنك الزنك ويهني راسو فين الزنك فين غادي نلقاو الزنك هذا فين غنقلبوا عليه كل يقول يا فين لقاو الزنك هذا البروم او مرة نعرفش ما هو هذا هو اللي بغيت ام صلاح السنين تستفدو من البرون هذا بغيت القنوات اللي تيدروا الشيبات والمكلة البنينة وخحنا ما عطناه واش بنينة نتبساح ولا لا يركزوا يركزوا على المواد الغذائية الصحية يروزوا يروزوا الأغذية الصحية لأن كل شيء بعد منها كل شيء والتي هي كل مكلة غير صحية وما تست... ما فيها شي فائدة اللفت الأصفر زيت الأرز ما كنش عارفه البروم الزنك البروم الزنك اللوز حسن جدا اللي قال اللوز برافو عليه الزنك كان عند جده في البراكه فوق لا لا لا هذاك كان عندها الغمال السطاح عامر بالغمال والخز الخضر <laugh> <تصفيق> قالت لينا معدن وانت تتقولي آه. فين غنلقاو هذا الزنك هذا اللي بغا اولاد وطول ماشي الزفت الزنك وطانا ادرس على الغوض على الطول اللي بغا زيادة في الطول عد... فنعرفوا فيتامين دي خاصو يكون والمانيزيوم تهوى ولكن هذا الزنك هذا في الخضر الخضار الورقية لا ليس في الخ... آه كائن كائن كائن في الخضار الورقية ولكن كيف هي هاد الخضر الورقية انا ماشي كلهم أكلات الصحية الزنك في الفواكه لا خطأ مديح خطأ اللوز والفواكه الجافة حسن جدا لأم صلاح وتسنيم صفقوا بحرارة لأم صلاح وتسنيم ولي عزيزة ولتاويل وشهوات كريمة المشمش والأفوكادو قربتي زيد زيد الزنك فين كاين فين كاين هذا الزنك هذا في البيض اه حسن جدا هناك في الباج السمك عزيزة في تصفقة حرالي عزيزة في ذكرات اهم اهم مصدر لذلك وهو السمك يعني اعطوا لاولادكم السمك وما في اي نوع السمك السمك الفاخر السلمون والترويت والقد هذو كلهم أسماك فاخرة وما نذكروش البيض <hesitation> سميتو شنو كافيار اللي عندو كافيار سعداتو اشمن بغينا القطاني حنا بغينا حاجة كاليتي حاجة ديال المعقول فين غنلقاو هاد الزنك حسن جدا وعطيني الفلوس باش نشري سيرو عندك حكايتنا قناة حكايتنا راه تفرق الدرهم الاماراتي مبروك عزيزه مبروك تفقد حرر لام صلاح تسنيم تايه ما تنسوهاش ام صلاح وتسنيم ما شاء الله عليها قد غدكن شهوه ديالها صحيين لانا عندها درايه بهذه المعلومات واشتي المعدن درهم اساسي باش القاوه وصراحه اساسي قارضن فلوس مهمين ولكن ماشي ماشي كل ما كل كلي عنده ماشي فرحان ماشي سعيد وصحت رجع على اللور, اللور. علاش عطل السهر <تصفيق> اذا النوم النوم الصحي والتغذيه الصحيه والتغذيه هنا اللي ما تنعرفوش كلنا تنقولوا التغذيه الصحيه ولكن ما تنعرفوش شنو هي ورا ذكرنا بعض منها يلا دابا بغيت القنوات الشهيوات يقولون الناس شناهوما الماكلة لي غادي نديرو شنو غادي نطيبو شنو غادي نطيبو باش نتفاداو <hesitation> فيتامين دي من غير السمك يالله شكون لي غادي يعطيني شي أكلة أخرى شكون؟ نطيبو الدواز لا الدواز ما فيه حتى شي فايده عليها حنا صفر لا نطيبو البطاطا بالدجاج لا لا لا اللي تفرج في القناه ديالي غادي يعرف شنو غادي نطيبو راه ذكرتها درتها في واحد الفيديو ذكرت اهم مصدر الاستفادة الحم بالبرقوق قربت شويه يلاه شكون اللي بغا العظام دياله ديالو طوالو شكون اللي بغا علاج احسن وقايه من هشاشه العظام اشنو غادي ناكلو الخضر المخلله لا هي صحيه ولكن ماشي يعني على تنقل آه برافو طلع لي واحد الجواب الغداء ولا الفطور المهم حنا تنقولوا اكله وجبه وجبه صحيه وخصنا نأكلها دائما دائما دائما ولكن غنيه جدا وتساعدنا في الوقايه من هشاشة العظام والجواب الصحيح عالم الطبخ مع سلمى ادري فيديو في القران القران وهو مرق العظام مرق العظام توازن ما خرج عندنا قد التوازن توازن فيهم غلل اللحم ولكن خسكون التوازن ما مازال قولوا لي التوازن بالخضار فمزانه ولكن الكرعين الكرعين مرق العظام وهو دواء القديد اللحوم الحمراء ليست اللحوم ولكن عظام كل مرق رقل العظام فقط تفدي وتفدي اه هشاشة العظام ثلاثات ثلاثات تكون في الخضار الخضراء حسن جداً ثلاثات الخضر الخضراء ثلاثات قلتها أم إسحاق وتكميلها جات تحت منها مباشره عزيزه فيت عن الجواب كمل سلطات الخضر الخضراء وليس اي خضر، خضر الخضراء البهمه جنان حماق على القرعين وقلتيها قبيله في الاول قلتيها في واحد الوقت اللي ما مسولش على الاكله مسولش دابا سولت على الوصفه ما عاودتيهاش القرعين بالهرق هرق ما هرق ما هي الكرعين كان بالنسبه للمصريين تيقولو كوارع المغاربه تيقولو الكرعين وباللغه العربيه الفصحى هو الهركمه وكاين اللي تيقول القراف القرافيش الكرعين ما مع الحاميه اللي عطاتنا الاسبوع الماضي هو صراحه حيت فيه حتى نديروه مع الحمص الكرعين محمص ومعسل مع الزبيب فالكرعين انا تنفضل يكون بدون الحمص كرعين فقط المرق ديالو المرق ديالو راه هو صحي صحي ماشي هو صراحه هو عنده واحد النسبه ولا قيمه غذائيه عاليه بالفعل ولكن داك الشيء علاش ما خصناش كل نهار باش ما لينا الوزن باش نستفدوا منه يكفيه جوج مرات جوج مرات في الشهر جوج مرات في شهر تكلي مرق العظام او الكرعين هذا الكرعين عنده فوائد كثيره ودرت فيديو خاص به لانه مرق العظام لانه فيه الجيلاتين والكولاجين يعني فيه واحد مواد غنيه تتحتاج العظام ديالنا فديما حنا حنتنقلبوا على حاجه بديله الحمص بالفعل هو من قطانيات وفيه مواد غذائية مهمة ولكن للأسف يسبب الغازات كما قال مديح أحمد يكون مرق أيضاً بدون حمص بدون حمص و وشكراً تنشكركم على الحضور ديالكم ونتمنى أنكم أن من نقص سبب نقص فيتامين دي تكسيرات انا تنوجه تنوجه الامهات والمرضعات المرضعات والحوامل ياكلوا المكسرات ياكلوا الزنك البروم مرق الكوارع اللي هو الكرعين شنو اخر ياكلوا سلطات من الخضر الخضراء او اوراق خضراء فهما بحاجة لهذا الفيتامين هذا مهم جدا فبالنسبة للأمهات ضروري لأن الجنين أول مصدر عنده هو الأم الأم يعني من المشيمة فهو ما من فيتامين دي مدة ستة أشهر مدة ستة أشهر ستة أشهر تخزن داك النسبة فيتامين دي والحديد في الجسد مورا ما, ما ما تزيد المولود اذا فهاديك الفتره ديال الرضاعه خاص الام تاكل مزيان تاكل مواد اللي هي صحيه كذلك بالنسبه لكبار السن فهم خصهم ديما يراقبوا بالتحاليل يراقبوا نسبه الفيتامين دي لان بسببها هاد يعني من مشاكل والالم ونتمنى لكم امسيا وصباح أمسية طيبة وصبحوا على خير وشكرا لكم على الحضور وتعني لي بزاف بزاف الحضور ديالكم يلا بسلام عليكم وما تنسوش لايك عفاكم ما تنسوش لايك ولكن تعليق فهذا جود منكم شكرا بزاف عيشة لا سيري شكرا بزاف مديح شكرا بزاف على الحضور ديالك عادل حسين شكرا بزاف على الحضور عالم طبخ مع سلمى شكرا لكم جزيلا وصفة سمية عالم طبخ مع سلمى بسلامة مالك جمال أريبا شكرا بزاف بزاف على الحضور ديالك فهو قيمة إضافية وتشرفني بزاف الحضور ديالك شكرا بزاف تاويل وشهوة كريمه تصبحين على خير واحلام سعيده وحاولوا ما ترهقوش نفسكم بسلام عليك عزيزه فيت بسلام عليك شكرا على الحضور ديالك شكرا مع السلامه و الى اللقاء في بث مباشر في الاسبوع المقبل ان شاء الله باذن الله مع السلامه